Дякую людям, хто нам допомагає, але найголовніше, щоб не було війни, все, я більше не буду. Залпи ствольної артилерії та свист геркет тут майже не припиняються. Місцеві на такі звуки вже не реагують. Майже половина домоволодінь зруйнована. Магазини не працюють. Єдина допомога – гуманітарка. І масло, і муку, і хліб, і консерв. А що ще треба? Все Дякуємо. За все дякуємо. Силами громади волонтерів тут на складі збирають, рахують, розподіляють пайки. Хліб завозять тричі на тиждень. Розбирають причіп за декілька хвилин. Староста прифронтових сіл Наталія Панащій каже про гуманітарну ситуацію в населених пунктах так. Воно у нас поділено на декілька частин. Є свої куратори. Ми знаємо, в яких дворах проживають люди. От і по списочку все їм там допрезентно видадуть. Я дякую людям, які там працюють і допомагають мені. Люди, ось ми можемо ми вести, допустимо, але вони намагаються нам допомагати, беруть машину От, централізовано. Приїхали, отримали. Ось ви бачите набір, який складається з гуманітарної допомоги. Ірина відповідає за 22 подвір'я у населеному пункті. Це буває, волонтери привозять самі. Буває по заявках. Дякуємо велико, що привозять нам волонтери, що не забувають. В імпровізованому гуманітарному штабі, дислокація якого постійно змінюється через обстріли, продуктів вистачає. Поповнюють запаси волонтери з різних областей. Місцеві знають, куди і коли прийти, говорить Наталія Панашій. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.